Η γνωμάτευση του Κωνσταντίνου λέει διάχυτη, αναπτυξιακή διαταραχή. Ο στόχος μας, πώς θα βοηθήσουμε το παιδί όσο μπορεί να βοηθηθεί. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κερδίσει κάποιο, δηλαδή την αποδοχή. Δεν είχα πρόβλημα. Δηλαδή, ξέρετε τι συμβαίνει. Είναι πώς θα λανσάρεις εντός εισαγωγικών το παιδί σου. Ο Κωνσταντίνος ε, βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού εμείς καταλάβαμε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τη συμπεριφορά του ήταν γύρω στα 2-2,5 ετών δεν ανταποκρινόταν το παιδί στα καλέσματά της και, και από εκεί οδηγηθήκαμε να, να δούμε με έναν ψυ, παιδοψυχίατρο τι συμβαίνει και εκεί διαγνώστηκε ότι βρισκόταν σε αυτό το φάσμα από εκεί και πέρα ξεκίνησε ένας αγώνας, ας πούμε, να το βοηθήσουμε το παιδί. Αφού πέρασε βέβαια κάποιο διάθμό που χρειάστηκε να το χωνέψουμε λίγο, γιατί ήταν ένα σοκ για... και για μένα και για τον άντρα μου, θα είπαμε ότι, οκ, okay, θα δούμε τι, τι πρέπει να κάνουμε. Και έτσι ξεκινήσαμε να πάει σε κάποιο παιδικό σταθμό, να πάει και σε ένα κέντρο εργοθεραπείας, λογοθεραπείας και αυτά και από εκεί και πέρα μπήκαν τα πράγματα, στη... πήραν το δρόμο τους. Ε, πήγαμε και στον Ιππιαγωγείο με, ειδική... με παράλληλη στήριξη. Συνέχισε και στο Δημοτικό το, της Γενικής Παιδείας για 2,5 για για χρόνια και εκεί κάπου στην τρίτη η Δημοτικό ε, τον πήγαμε στο ειδικό Δημοτικό της α, Νέας Προποντίδας. Το παιδί έλαβε την εκπαίδευση που μπορούσε να λάβει στο δημοτικό σχολείο και τώρα βρίσκεται στο γυμνάσιο, στο ειδικό γυμνάσιο της Θεσσαλονίκης. Μας βοήθησε το γεγονός της γενικότερης στάσης που έχουμε στη ζωή μας, όπου θεωρούμε ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο και ότι σε όλα, σε όλα τα πράγματα που συμβαίνουν υπάρχει το θείο θέλημα. Θα μου πείτε, είναι θέλημα Θεού να είναι ένας άνθρωπος αυτιστικός και όμως... Υπάρχουν πάρα πολλά να κερδίσει κανεί από το να είναι αυτιστικό ή να έχει έναν, ένα παιδί ή έναν συγγενή αυτιστικό ή με άλλ, κάποια άλλη αναπηρία. Είναι περισσότερο θετικά τα πράγματα παρά αρνητικά. Αρνητικό είναι η πρώτη η επιφάνεια. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα πράγματα. Και μου έλεγαν Βρεσί, Γιατί δεν το πηγαίνει ο, Κωνσ, ο Κωνσταντίνο, θα, θα πάει πάρα πολύ καλά στο ειδικό. Και, και το ειδικό έτυχε να έχει συνάδελφο πολύ φίλο ω διευθυντή. Αλλά καταλαβαίνω και τους γονεί που διστάζουν, δηλαδή ο όρο ειδικό σχολείο ε, λίγο τρομάζει. Ε, αλλά δεν είναι έτσι. Πρέπει δηλαδή να, να μπει ο άλλο στον κόπο να πάει να δει τι πραγματικά συμβαίνει. Και μάλιστα να, να ρωτήσει και να κερδίζει από την εμπειρία των άλλων γονιών. Δηλαδή, αν ρωτήσει τους άλλους γονείς, πώς είναι τα παιδιά σας ρε παιδί μου, σε αυτό το σχόλιο. Δεν το ρωτάμε, ε, το θεωρούμε ότι το δικό μας παιδί θα, κάνει άλλη, θα έχει μια άλλη πορεία που θα παρακάμψει αυτές τις δομές. Δεν είναι όμως έτσι, πάντα. Είμαι εκπαιδευτικό στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Μάμα. Συνήθω έχω μικρές τάξεις, πρώτη Δευτέρα. Και αυτό το επιλέξαμε έτσι με το, και με τον Διευθυντή και με τους άλλους συναδέλφους, διότι πάρα πολλές φορές υποδέχομαι στο σχολείο τα παιδιά που χρειάζονται παράλληλη στήριξη. Και θεωρώντας ότι επειδή είμαι γονέας με παιδί αυτιστικό, θεωρείται ότι κατα, κατανόω έτσι και τα πράγματα καλύτερα. Και υπάρχει και μια καλύτερη επικοινωνία με τους γονείς. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ παράλληλη στήριξη δεν είναι για όλα τα παιδιά τα αμαία. Υπάρχουν παιδιά που όντως με την παράλληλη στήριξη τα καταφέρουν και πάνε πολύ καλά και κοινωνικά και εντάσσονται και όλα. Αλλά υπάρχουν και παιδιά τα οποία χάνουν το χρόνο τους για μένα. Ενώ μπορούν να εκπαιδευτούν το παιδικό σχολείο. Η γνωμάτευση του Κωνσταντίνου λέει διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή. Αυτός είναι ένας όρος γενικός, έτσι όπως τον καταλαβαίνω, διάχυτες, δηλαδή διαταραχές στην ανάπτυξη του παιδιού. Και είναι πάρα πολύ ευρύ το φάσμα. Δηλαδή, εγώ όσους αυτιστικούς έχω συναντήσει, τόσα, τόσα συμπτωματολογία έχω δει. Σε όλες τις περιπτώσεις, χρειάζεται παιδιά αγάπη. Ο ένας δεν θα, δεν θα, θα τον, τον ρωτάς και σε λέει άλλα. Ε, υπάρχουν τα παιδιά που έχουν στερεοτυπίες. Χοροπηδάνε, φτερουγίζουν, κάνουν διάφορα ας πούμε, κουνιούνται. Αυτά τα πράγματα, πρέπει ο εκπαιδευτικός να μπορεί να τα, να τα αγκαλιάσει. Δηλαδή, θα έχεις και έναν μαθητή που δεν θέλει να κάνει μάθημα ή δεν μπορεί, ή βαριέται, θα σου πετάει ή θα σε φτύνει, θα σε βρίζει. Όλα αυτά τα πράγματα είναι μέσα στα συμπτώματα και, ναι, και αυτά πρέπει ο εκπαιδευτικό και της γενικής και της ειδική αγωγή να μπορεί να τα διαχειριστεί. Προσωφέλως του παιδιού. Ετσι. όλοι μένουν και οι παπούδες και οι θηκή και αυτοί μένουν έτσι κάπως άφωνοι. Έτσι. Ε, το πρώτο, η πρώτη αντίδραση είναι ότι δεν ξέρουν τι αισθάνονται. Πάντοτε πρέπει να υπάρχει η ψυχιατρική παρακολούθηση στεκόμαστε αρχικά παρατηρητές του τι συμβαίνει. Η οικογένεια, να φανταστείτε ότι αυτό το ζούμε εμείς που είμαστε γονείς και το έχουμε το παιδί μέσα στο σπίτι. Οι, θεί, οι θείες ας πούμε και οι, οι παππούδες που είναι λίγο πιο έξω και αυτοί εντάξει οι άνθρωποι για πάρα πολύ χρο, μεγάλο χρονικό διάστημα ρωτούσαν και μπορούσαν τι μπορώ να κάνω για να βοηθήσω. Τι μπορώ να κάνω για να βοηθήσω. Λοιπόν, και σιγά σιγά μάθαν και αυτοί να αποδέχονται και αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κερδίσει κάποιος, δηλαδή την αποδοχή. Δεν υπάρχει απέτηση από όλη την οικογένεια να καταλαβαίνει, ας πούμε, τι γίνεται. Ε, και τα, ακόμα και τα αδέρφια μέσα στο ίδιο το σπίτι, γιατί ο Κωνσταντίνος έχει τέσσερα αδέρφια. Λοιπόν, το κάθε ένα από αυτά έχει εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση του, του Κωνσταντίνου. Αυτό είναι μία από τις αγωνίες που έχουν οι γονείς με ανάπηρα παιδιά και κυρίως με, με αυτιστικά που κακά τα ψέματα δύσκολα μπορούν να ζήσουν χωρίς τους γονείς τους. Δεν υπάρχουν ακόμα οι αυτές οι οποίες θα μπορέσουν ένα παιδί αυτιστικό, έναν ενήλικα αυτιστικό που δεν μπορεί να υπάρξει μόνος του γιατί υπάρχουν και αυτιστικοί οι οποίοι έχουν δημιουργήσει και δική του οικογένεια και έχουν γίνει και επαγγελματίες και έχουν καλλιεργήσει ας πούμε, τις ιδιαίτερες κλίσεις τους. Υπάρχουν όμως και εκείνοι οι οποίοι δεν μπορούν να το, να το κάνουν αυτό. Εκεί τι γίνεται όταν ο γονιός φύγει από αυτή τη ζωή, ας πούμε. Νομίζω ότι είναι μια αγωνία που την έχουν πάρα πολλοί γονείς για το τι θα γίνει μετά. Δεν είχα πρόβλημα, δηλαδή, ξέρετε τι συμβαίνει, είναι πως θα λανσάρεις εντός εισαγωγικών το παιδί σου. Λοιπόν, άμα πεις, αχ ah, ξέρετε έχουμε ένα παιδί, δεν μπορούμε να έρθουμε στο γάμο σας γιατί έχουμε ένα παιδάκι ανάπηρο και ναι. Άμα το πεις αυτό θα σε πούνε το καημένο, θα τον βλέπουν τον Κωνσταντίνο και θα λένε ο καημένος. Στον Κωνσταντίνο πάντοτε τον έχουμε υπόψη μας σε ορισμένες φάσεις, ας πούμε. Δεν πηγαίνουμε σε, στην Ανάσταση, σε Ενωριακό Ναό, όπου γίνεται το σώσε. Προτιμούμε, και το έχει εκφράσει τώρα που μεγάλωσε εκείνη είναι 16 χρονών, ότι εγώ θέλω να πάω στον Άγιο Αρσένιο που έχει ησυχία. Άμα θελήσουμε να τριπίσουμε τον τοίχο για να κάνουμε μία κατασκευή κι αυτά, θα τον απομακρύνουμε έτσι εύσχημα ή θα του πούμε ότι τρώσεξε. τώρα, θα, το Black and Decker θα δουλέψει λίγο ο μπαμπάς, οπότε, Κάποιες φορές, ας πούμε, είχαμε κάποιες, ε, ξέρεις, από κάποιους ανθρώπους που δεν μπορούν να κατανοήσουν και δεν ξέρουν τι συμβαίνει, ε, αλλά εντάξει, ό, όταν τους λες, ξέρω εγώ, είναι το παιδί, είναι αυτοστικό ή πολλές φορές χρειάζεται και με τουρίστες σε κάποια περίπτωση μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ, Χρειάστηκε να εξηγήσω σε κάποιον ότι το παιδί είναι χιζοτίστικο, πούμε. Και οκ, οκ, okay, okay, γιατί πήγαινε ο Κωνσταντίνο, α πούμε, και κοιτούσε ε, το πεντικιούρ τη κυρία. Τον, τον, τον εντυπωσιάζει, δηλαδή, βλέπει ένα, ένα πόδι περιποιημένο και πάει και άμα του δοθεί ευκαιρία το φωτογραφίζει κιόλα. Έχουμε πολλέ φωτογραφίε με πεντικιούρ, τα οποία τα παίρνει μετά, παιδιά, και τα βάζει στον υπολογιστή και κάνει δικά του, έχει κάνει πεντικιούρ, ας πούμε, ο Ντεόν. Πεντικιούρ κοκακόλα. Λέω, ρε εσύ, να τα πουλήσουμε αυτά, πώς και βγάλουμε και κανένα φράγμα". Σχέδια, για νύχοι. Στην πρώτη γυμνασίου, κάνανε, α, α, α, αρχαία από μετάφραση, δηλαδή την Οδύσσια είχαν, μαθηματικά, το ίδιο το βιβλίο, προσαρμοσμένα, δηλαδή επιλογές και φυσική κάνανε, βιολογία, γεωγραφία, η Οικιακή οικονομία, πληροφορική, τεχνικά, τα τεχνικά ήταν πάρα πολύ και γυμναστική, α πούμε, πάρα πολύ λίγες ώρες σε σχέση με το ότι είναι παιδιά με ειδικέ ανάγκες. Αλλά είναι το πρόγραμμα, α πούμε, που είναι και στο γενικό γυμνάσιο. Απλά η ύλη είναι προσαρμοσμένη. Το είχε, είχε την αρίστη την τρο, τροκάνα. Λοιπόν, αυτή ήταν η δασκάλα η οποία τον τον εισήγαγε στον κόσμο της μουσικής, πραγματικά δηλαδή του από εκεί και πέρα έτσι απέκτησε ένα ενδιαφέρον για τη μουσική. Κάναμε κάποια μαθήματα μουσικής σε οδείο με μουσικοθεραπεύτη, αλλά δεν πήγε ποτέ στο, σε αυτό που κάνουν δηλαδή νότες και συγχωρδίες και αυτά, να μάθει δηλαδή να διαβάζει νότες και αυτά. Ότι είναι και έτσι πούμε, ό,τι πιάνει το αυτί του και ό,τι του αρέσει θα το παίξει. Η πλαστελίνη δε Την τρίτη δημοτικού έφτιαχνε ε, τον νέμο τα δελφίνια τα τέτοια, τα έφτιαχνε ίδια ε, ε, Απ' τη μια το, το έβλεπα και χειρώνα την άλλη ή ε, Γιατί άλλοι κάνανε μαθηματικά γλώσσα και αυτός μου έκανε στην άκρη της τάξη Τις μακέτες ας πούμε Και λέω άντε πάνε τώρα στο ειδικό Να βρεις εκεί πέρα ανθρώπου να σε βοηθήσουν και να κάνεις αυτά που σου αρέσουν και έμαθε και μαθηματικά και γλώσσα όσα μπορούσε να μάθει. Αυτή η επαγγελματική ενασχόληση με την δυνατότητά τους να κάνουν πούμε, σχέσεις στη ζωή τους, νομίζω ότι είναι ό, ό,τι καλύτερο που μπορούμε να ελπίζουμε για τα παιδιά μας, μαζί και με το θέμα αυτό το τι θα γίνει μετά την μετά την παρέλευση, ας πούμε, των γονιών ή των, των αδερφών. Πολλά ζευγάρια που έχουν το πρωτότοκο τους ε, με αναπηρία, σταματάνε εκεί. Δηλαδή, θεωρούν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε άλλο παιδί, πρέπει να ασχοληθούμε με, το, με τον έναν. Yeah, για μένα αυτό είναι λάθος, ας πούμε. Νομίζω ότι έχουνε ανάμεικτα συναισθήματα, ας πούμε, ίκτου και λύπηση, έτσι. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν. Χρειάζονται πολλά πράγματα να γίνουν και από άποψη έτσι, υποδομών κρατικής φροντίδας, αλλά κυρίως υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να κάνει η κοινωνία με τον εαυτό της. Ο ένας να απλώνει το χέρι στον άλλον. Και όταν γίνει αυτή η αποκατάσταση, τότε υπάρχει χώρος να ζήσουν και να συμβιώσουν και οι αρτιμελείς και οι ανάπηροι και όλος ο κόσμος. Πρώτα απ' όλα ρε παιδί μου όλα τα πράγματα αντιμετωπίζονται με αγάπη. Με αγάπη και όταν λέμε αγάπη εννοούμε μια οντοτική αγάπη. Δεν εννοούμε τις εκδηλώσεις μιας αυροφροσύνης. Έτσι. Και η αγάπη έχει σχέση με την ενσυναίσθηση. Εάν δεν πονέσει τον άλλον και δεν τον καταλάβεις, δεν μπορείς και να βοηθήσεις. Στα τα προβλήματα εκτός από τη λογική υπάρχει και η πίστη. Δηλαδή πρέπει να πιστέψεις ότι θα τα καταφέρεις. Πρέπει να εμπνεύσει για να τα καταφέρεις. Και φυσικά πρέπει να έχεις ελπίδα. Επομένως ορίστε το αξιακό μας σύστημα που βασίζεται στην αγάπη, στην πίστη και στην ελπίδα. Η ανάπηροι είναι μια ευαίσθητη ομάδα ανθρώπων. Δεν μπορούν να είναι στο πλαίσιο δοκιμών, πειραμάτων, υπάρχουν άνθρωποι που από μια λάθος επαφή, ένα λάθος δάσκαλο το πούμε, εντό εισαγωγικών. Ε, δεν, δεν, δεν προχωράει. Καταστρέφεται. Μένει στάσιμο. Να σας πω ένα παράδειγμα. Πάμε στο, στο ΚΕΠΑ να, κάνουμε, να πάρουμε την αξιολόγηση αυτή που δίνουν το ποσοστό αναπηρίας και λοιπά. Και δεν το λέω μόνο εγώ, δεν το έχω ζήσει μόνο εγώ. Το βλέπω και στο facebook και στην εμποχή. Όλοι μιλάνε για μία αντιμετώπιση ας πούμε απαξίας, δηλαδή είμαστε όλοι απατεώνες Πρώτα, φέρτε ξανά τον εισηγητικό φάκελο. Ξανακάντε αξιολόγηση, ξανακάντε εκείνο, να σας ξαναδούμε, να σας ξανακάνουμε. Πρέπει να σοβαρευτούμε. Όσοι κρίνουν και εξειδίων τα λότρια, καλά θα κάνουν να αλλάξουν αυτή την τακτική. Δεν μπορεί, επειδή μια φορά και έναν καιρό Αναπηρικέ συντάξει σε αυτού που δεν έπρεπε να δοθούν, να πρέπει να ταλαιπωρούνται όλοι οι ανάπηροι. Δηλαδή, ο ανάπηρο να έχει οποιαδήποτε κυβέρνηση και να έρθει, οποιοδήποτε προϊστάμενος, ξέρω εγώ του ΚΕΠΑ, κι αν υπάρξει, να υπάρχουν οι στάνταρ αυτό που θα είναι σταθερό για την αντιμετώπιση του. Όχι να πηγαίνει εκεί και να τρέμει και να λέει, για θα το πάρω το επίδομα. Γιατί το πήρε πριν και δεν, και δεν πρέπει να το πάρει τώρα. Οικογένεια, οικογένεια που, ναι, με τρία ανάπηρα παιδιά. Ορφανά, από πατέρα. Η μητέρα επίσης, με πολύ σοβαρά θέματα υγείας, αντάλλαξε μία μέρα της ζωή σου με την, με την ζωή αυτές της γυναίκες που έχει τρία ανάπηρα με στο σπίτι και η ίδια της δεν μπορούν να πάρει τα πόδια της. Έλα, ένα 24ωρο και μείνε εκεί. Λοιπόν, το είπατε ακριβώς. Διαπαιδαγώγηση είναι, είναι καθαρά θέμα ενημέρωσης. Να υπάρχει μια ενημέρωση ότι μη φοβάστε ρε παιδιά τον ανάπηρο, δεν είναι... Παίδευση έχει πάρα πολύ να κάνει με αυτό και φυσικά η αγωγή που δίνεται. Γιατί θέλει και η κοινωνία διαπαιδαγώγηση πάνω στο θέμα της αναπηρίας. Να ξέρει ίσως κάποια πράγματα, δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα, αλλά να ξέρουμε ότι ένα άνθρωπο α πούμε, όταν κουνάει το κεφάλι του, δεν το κουνάει. Δεν... Κάτι έχει, έχει κάποιο νευρολογικό πρόβλημα. Ότι δεν είναι ούτε για να το φοβηθεί, ούτε για να το λυπηθεί. Ο άλλο το φέρει βαρέως, αν ο καημένο τώρα είναι ανάπηρος, και τι θα γίνει. Νομίζω ότι θέλει χρόνο και δουλειά μέσα από το σχολείο, μέσα από την εκπαίδευση για να, τρα, να ανατραπεί αυτό το, το κλίμα και να μην υπάρχει πλέον, ας πούμε, αυτή η λύπηση και ο οίκτος. Αυτά τα συναισθήματα που είναι λίγο αρνητικά, πρέπει να, να βοηθήσουμε να μεταστραφούν, δηλαδή τον οίκτο σου τον έχεις οίκτο, κάν' πούμε, κοινωνική προσφορά, έτσι, δεν τον λυπάσει τον άλλον πρώτα τον άμα χρειάζεται να τον βοηθήσει σε κάτι ή προσφέρετε τη βοήθειά σου όποιο μπορεί να είναι αυτή. Και η καλύτερη βοήθεια είναι να του δείξεις ότι τον θεωρείς ισότμου. Και ξέρετε ότι πολλά παιδιά είναι εξαιρετική παρέα, δηλαδή περνά καλά μαζί τους. Λένε έτσι και πράγματα που δεν τα περιμένεις. Εγώ πολύ διασκεδάζω να σα πω, Πολλέ φορέ δηλαδή περνάμε πάρα πολύ ωραία και με τον Κωνσταντίνο και με φίλους του, έτσι. Ο Κωνσταντίνος δεν φαίνεται η αναπηρία του. Ε, το καταλαβαίνεις μέσα από την ε, τριβή μαζί του. Έχει το οικογενειακό του περιβάλλον και το διευρυμένο περιβάλλον που όποτε βρισκόμαστε όλοι παρέα, είμαστε μια χαρά, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα, εκείνος είναι που κάνει τις επιλογές του. Εκείνος διαλέγει με ποιον θα κάνει τι και συνήθως ε, ε, λέει πολλές φορές εμένα ε, ε, ε, ποιοι είναι οι δικοί μου η φίλοι. Αυτό δηλαδή αυτή η, η, η δυνατότητα και η ικανότητα, η δεξιότητα να το πω να κάνει δικούς του φίλους είναι καθαρά εξαρτάται από το, από το τι, ποια φάση είναι ας πούμε. Δεν μπορείς να τον πιέσεις, μπορεί να δημιουργήσεις καταστάσει έτσι να τις καλλιερίσεις αλλά το αν θα τι αξιοποιήσει ή όχι εξαρτάται από τον ίδιο. Μαθαίνουμε τρόπου προσέγγιση, α πούμε. Μαθαίνουμε, λέμε, Α πούμε, πώ να μιλήσει σε κάποιον πρώτη φορά, πώ να συστηθεί, τι να, τι να πει περίπου. Είναι ένα άγχο η έκφραση, δηλαδή η λεκτική έκφραση είναι πάντοτε ένα άγχο. Πολλέ φορέ κάνει κάποια χειρονομία που δείχνει έτσι αυτό. Μπορεί τον άλλο να πάει να τον χτυπήσει την πλάτη. Ειδικά με τι γυναίκε, α πούμε, έχει ωραία βυζιά, α πούμε, τι λέει. Τη Σαληνής. Ε, τώρα, ε, όταν η, η κοπέλα απέναντι τον γνωρίζει, θα γελάσει και θα... ναι, θα το πω. Εάν είναι μια άγνωστη της πάνω, της κάνεις νόημα από μακριά ότι εντάξει, μη Δεν <laughs> ναι. Θα μοιάξει ποτέ, 100% σε έναν μέσο νέο, που θα ξέρει ανά πάσα στιγμή πώς να πει και τι να πει. Άλλωστε και στο γενικότερο πληθυσμό δεν έχουν όλοι την ίδια... Εάν θέλησες, γνωρίζοντας τον αυτισμό, δηλαδή γνωρίζοντας το πρόβλημά του, θελήσεις να τον προσεγγίσεις, ε, ναι, αυτό θα το, θα το αποδεχτεί μέχρι ενό σημείου. Αλλά ποτέ δεν περιμένουμε από τον ίδιο ε, να κάνει εκείνο το πρώτο βήμα. Θα το κάνει έτσι άγαρπα. Είναι υποθετικό. Ο Κωνσταντίνος υπάρχει και δεν με ενδιαφέρει καμία άλλη περίπτωση. Είναι του μη πραγματικού. Αφού υπάρχει ο Κωνσταντίνο, μα έχει δοθεί, έχει έρθει τη ζωή μα. Τι να λέμε, Πώ θα ήταν. Μπορεί να ήταν και χειρότερα. Θα σα πω κάτι: Ο Κωνσταντίνο μα έχει αναγκάσει θα σκεφτούμε και πιο ταπεινά, γιατί τα πρώτα μα παιδιά ήταν σούπερ, α πούμε, και κάπω ήμασταν. Κάποια παιδιά σε κάνουν εύκολα και καλό και σούπερ δάσκαλο. Έτσι? Και υπάρχουν όμω και τα παιδιά που πρέπει να δουλέψει. Ο Κωνσταντίνο, παιδιά, είναι μια ευλογία για μένα. Μια ευλογία θα σα πω και το άλλο, τι λέει αγάπη των πλησίων σου. Βέβαια, υπάρχει πιο πλησίον από ένα ανάπηρο παιδί. Δηλαδή, τι να λέμε, Να είναι όλα καλά και ρόδινα, ε, Εντάξει, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Βρείτε μου εσεί μια οικογένεια που να είναι όλα 100% τέλεια. <ΣΣΣΣ> Πριν από 15 χρόνια που τον πήγα σε έναν παιδικό σταθμό ιδιωτικό κιόλα. Μου είπε, α πούμε, η, η υπεύθυνη η νηπιαγωγός της είπα, λέω κοίταξε, έχει διαγνωστεί έτσι με κάτι που λέγεται αλλά δεν ξέρω ακριβώ. ακόμα και εμεί στο μαθαίνουμε. Α, μου λέει, κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, και την πρώτη μέρα, παιδιά, πλακώθηκε με ένα παιδάκι, ο Κωνσταντίνος, για ένα χυμό. Ήθελε να του πάρει το χυμό, λοιπόν. Και η ευλογημένη αυτή έγινε τέτοιο σκοτωμό. Δηλαδή, του φέρθηκε τόσο άσχημα του παιδιού. Λοιπόν, που για πόσο καιρό δεν περνούσε ούτε έξω από το τετράγωνο που ήταν ο παιδικό σταθμό. Πλησιάζαμε εκεί πέρα και έκλειγε, παιδάκι μου, δεν θα σε Μία μέρα πήγε. Λέω, ρε φίλε, εντάξει. Δηλαδή, τέτοια πράγματα, όπω και σε, όταν ξεκίνησε να παίνει πιαγωγείο. Α πούμε, η συνάδελφο νηπιαγωγό ε, ότι. Α, δεν μπορώ να τον δεχτώ, γιατί πρέπει να περιμένω αν θα έρθει η παράλληλη στήριξη. Ε, και λέω, εντάξει, πάρ' να ρε παιδί μου να δεις όχι, δεν γίνεται. Και γύρισα και της είπα, επιλέξει, εσύ θα κάνεις face control στον νηπιαγωγείο. Τι είναι αυτό. Ε, δεν δικός είναι, λένε, το νηπιαγωγείο. Αλλά υπήρχαν και οι αντιδράσεις των συναδέρφων, των οποίων τον δέχτηκαν με πάρα πολύ αγάπη και, έτσι, φροντίδα, και πήγανε πάρα πολύ καλά. Και είναι θέμα το πόσο ο καταλαβαίνει το αυτό που κάνει. Λοιπόν, αναπήρια. Μ' αρέσει να λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Έτσι, ανάπηρος είναι αυτός ο οποίος δεν είναι ικανός σε κάτι. Δηλαδή, δεν μπορεί να τα ανταποκριθεί σε κάποιο τομέα ε, της ε, λειτουργικότητάς του. Λοιπόν, Τώρα, ειδικών ικανοτήτων και ειδικών αυτών και τέτοια δεν, δεν, δεν είναι δόκιμο για μένα. Ο ανάπυρος είναι ανάπυρος και ο αρτιμελής είναι αρτιμελής. Πρέπει να, να τα αντιμετωπίζουμε έτσι. Η διαφορετικότητα τώρα είναι κάτι άλλο. Ε, ναι, ο ανάπυρος είναι διαφορετικός, αλλά δεν είναι από επιλογή το διαφορετικός. Ε, δεν επέλεξε να είναι ανάπηρος, έτσι. Είναι μια δεδομένη κατάσταση, εμένα δεν με πειράζει. Το πώ θα τον χαρακτηρίσουν. Εμένα με πειράζει τι αισθάνεται ο άλλο, του τι θα του πει του, του Κωνσταντίνου και τι αντίκτυπο θα έχει στον Κωνσταντίνο. Γιατί ο Κωνσταντίνο μπορεί να γυρίσει και να οποία... σου πει: να μην το πω, ε, ναι, αλλά μην παρεξηγηθείς. Εντάξει, δηλαδή, αν ένα παιδί το οποίο έχει αυτό, εσύ δεν καταλαβαίνει πώ πρέπει να του φέρθει, και αντιδράσει έτσι, εκφραστεί έτσι όπω μπορεί να εκφραστεί, να είσαι έτοιμο και να το καταλάβει. Τώρα θε να τον πει όπως θες Η διαφορετικότητα πάλι είναι... ο κάποιος είναι διαφορετικός μπορεί να έχει σχέση και με επιλογή επιλογή δική του να είναι διαφορετικός. Πώς θα πρέπει να τον πούνε? Ε, αυτιστικό. Ότι ένας αυτιστικός, ας πούμε, μπορεί να επιλεγεί να δουλέψει, ας πούμε, στη Microsoft. Έτσι, γιατί έχει την ιδιαίτερη ικανότητα να κάνει τη δουλειά που θέλει η Microsoft να κάνει. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι και, και καλά είναι σακάτης, ας πούμε, να το πούμε έτσι. Ο αυτιστικός δεν είναι σακάτης. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, το, το, ο εγκέφαλός του, λειτουργεί διαφορετικά. Πολλές φορές έχω αναλογιστεί και έχω αναρωτηθεί ποιος είναι αυτι, αυτιστικό. Εμείς που επιμένουμε να το κάνει έτσι, γιατί έτσι είναι το κανονικό ή ο άλλος που το κάνει με έναν ιδιαίτερο τρόπο αυτό που κάνει. Δηλαδή, η επιθετικότητα δεν είναι χαρακτηριστικό του αυτισμού πάντα. Δηλαδή, Στη δικιά μα την περίπτωση δεν είναι καθόλου επιθετικός. Καθόλου. Μπορεί να, να είχε κάποια ξεσπάσματα θυμού, όπως έχουν και πολλά παιδιά και στην εφηβεία τους και σε, σε κάποιες φάσεις ηλικιακές, όταν, όταν δεν μπορείς να εκφραστείς, όταν έχει το άγχο τη έκφραση. Αυτό, αυτό που έχουμε εντοπίσει κυρίω στον Κωνσταντίνο, ότι είναι η λεκτική έκφραση, δηλαδή ψάχνει τις λέξεις, ψάχνει να, να, να εκφράσει τις έννοιες που έχει στο μυαλό του, αλλά δεν τον βοηθάει το μυαλό του, έτσι. Λοιπόν, αυτό μπορεί να φέρει μία, αλλά δεν είναι, δεν είναι απαραίτητα επιθετικά, παιδιά. Φυσικά είναι ναυτιστικό, τον πετάξει σε μία γωνιά και τον, τον ταλαιπωρήσει, μα οποιοδήποτε άνθρωπος ταλαιπωρηθεί, ε, θα τα πάρει στο κρανίο και μπορεί να βγάλει και μία επιθετική συμπεριφορά. Γίνεται. Νομίζουν ότι είναι όλα ψυχιατρικές περιπτώσεις, ότι είναι, ότι είναι όλοι οι ανάπηροι είναι ψυχαστενής ας πούμε και μπορούν να αυτοτραυματιστούν, να αυτοκτενήσουν ή να σκοτώσουν κάποιον. Δεν είναι η αναπηρία συνειφασμένη με, με αυτές τις καταστάσεις πάντα. Απολύτως τίποτα δεν σημαίνει. Δεν χρειάζονται οι ημέρε για να ασχολούμαστε με σοβαρότητα και με συνέπεια με κάποια θέματα σοβαρά της κοινωνίας μας και των ανθρώπων. Με περιμένουμε την παγκόσμια ημέρα ε, του, του παιδιού ή του αναπήρου ή του αυτιστικού για να πούμε πέντε πράγματα. Πρώτα απ' όλα βέβαια τον σύζυγό μου που απ' την αρχή ήμασταν μαζί σε αυτή την ιστορία τα παιδιά μου, την οικογένειά μου το περιβάλλον μας, το οικογενειακό τους παπούδες και τους θείους και τις θείες, τους νουνούς. Γενικά η κοινωνία των, των μουδανιών ε, έχει, αγκαλιάζει άτομα, δηλαδή δεν έχουμε περιπτώσεις έτσι άσχημων συμπεριφορών και από εκεί και πέρα θέλω να ευχαριστήσω την λογοθεραπεύτρια τη Σταυρούλα της Αρμουκασίδου, η οποία έκανε πάρα πολλά για τον Κωνσταντίνο. Επίσης την κυρία Βαγιονά, που είναι η ψυχοθεραπεύτρια και εκείνη μας βοήθησε και εξακολουθεί να τον παρακολουθεί ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο σχολείο, το ειδικό σχολείο των νέων, το, της νέας, προπο, της νέας που της πορταριά, όπως λέμε τον Ανδρέα τον Κασκανιώτη την Αθανασιά την Εμμανουηλίδου και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους εκπαιδευτικού στη Δώρα, τη Μανιφάβα στη στέλα. Στην Βιολέτα που τον είχε και εκείνη μια χρονιά και τη μεγάλη μας αγάπη, τη Σοφία της Πύρου και το Παναγιώτη του δώσανε τόσα πολλά, δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ όντως τον Κωνσταντίνο χωρίς αυτή την εκπαίδευση που είχε σε αυτό το σχολείο και τα πράγματα που έκανε, το λέω και κρίζω βλέπω τα βίντεο και συγκινούμε. Δηλαδή δεν υπάρχει, εγώ το έχω πει ότι έχετε κερδίσει τη θέση σας στον Παράδεισο. Είναι... Πολύ μεγάλη ευλογία να έχεις καλούς εκπαιδευτικούς. Ανθρώπους που να ξέρουν τι να κάνουν και να το κάνουν με αγάπη. Η αγάπη είναι το παν. Δηλαδή έχουμε ζήσει μεγάλες στιγμές με τον Κωνσταντίνο, τελικά.